خاش المرأة هل بقوله كم شارك مو بس كحاكم من جاي ضد البص بجد والفاق كد بتعسب ندام مني يا ميرسي الرحمة عندي بسير أنا جاي بشف خفايا خدع سحرية كالنهيرو عرف انه بيخسر لي شارك من الأساس كل من جاء عليك يا حمار بدون اي تساس في جيك اكس لانه طالع قدامي مغزي ما استغرب لبكره يجي ويتحول تحول جنسي اخفي جذرياتك عادي لاني بضرب بالخمسه اقدر انهي كل حياتك يا قحبه ترى بس بلمسه ولا أكمل الحين فروح كمل بكي ودموع انت مالك امل الحين لاني طفيت كل الشموع يا كرول ولكن وانا بقعد اسجل قول انت باخذ ممكن لكن برميك معه لسه تي زول غبي وانت تعيب بفوت تجيب لي بنش ولا كجوله تفوز لما يطلع لك يلا بوز قدامي تزيد اوفر اوفر دوز علي كده طلعت فوز طلعت فوز خصم ثاني تموت قديل جبلي خصم خص بوز اوفر دوز في منجاتك علي كده طلعت فوز طلعت فوز خصم ثاني ربنا راح تموت قديم جيب لي خصم ثاني خصم الاول طلع يشيل Yeah. شدلو تبي بس انسى الفوز قدامي معروفه بتخسر نازل تعذيبه بنفسك انك تشفط كريشستا الزمن لف ودار صاروك يحضروا ينزلوا وفكه مالو الوم ما بوجه وجهه كاني ناظم ضاير فكه yeah. اي أيوة واميجور الجوله حطها بجيبي ما بتشم الجوله بس ممكن راح تشم عاري الجوله ما في تنافس ما شم قدامي خصم لو انزل بلحم واحد قادر اضمن فيه الحسم اتم صوتك بالجوله فما حد راح يسمع دسك بيقول مضيع مايكي لاني حشيته بسته الواقع بيكون جدا غير موزي احلامك الورديه راح سم اتركها سندش يحكي حالتها النفسيه سحب قدام الحين بس برضه ما بوقف تعنيفك انت بونس ترمع تسل بس برضه وبتعرض قيسك ما حصلت أي منافس شكلي بدس اعدائي ضاق في كفك الكحبه ضلع حيبون فضائي اعدم التاريخ بسر شيك الضربه بالسر تلتفت تدور صدقك انك ضايع وسط البر ابني بتكون بخطر ماهو كنت قمع عبر قاتل ماجور اصنع من دم الخصوم بحر اشارك بالدم بجيب انا كاسر عيني وبعيب خايف يواجهني لاني بالعربي شاغل تفكير فاذا مسوي شو باسط ما اشوفه رابر لاني اشوفه هو مسجل نوت قريب انتهي حط عليها توت لو تركب قارب ناجا برضو مصيرك هو الموت <تصفيق> انا القوت لما تسمعني بترفع ام الصوت عاصفه ثلجيه بعد كل دبلت فتلبس قوت لو ثغبت رابر فاني ذا على طول بحس بغيره يبغى يكون بالتوب لاين حتى بلستي الاخيره حتى لو انتهى تايمر بنجفه باقي ما جاء وعدي يتنفذ دقيته لاني بكون النايجه ميت من اللي قدامي بالفترة لا عن خيره يبغى يسب قروبي طيب والحكم فدور غيره جولة بتكون تاريخ بالنسبه لك هذا اكيد جيبولي واحد بواحد طاني ولا بقعد اجت ولا صيد Yeah. مخلد مكاني وانت ولا شيء وصوتك باين انك معاك من حي لا انك تبر انت افري مثل اشكالك دعستهم سنين خلت كل واحد فيهم بس ما بيبين ركز على كل سطر واسمعني تزين زين انا بس سهيل ما في يسار ويمين كلماته قديمه من عصر 60 اضربك على اللحن بتكون ما وين صوتك يذكرني بوحدة كانت بيج لو عنك ما كمل ما فكر اعيش باقين على العصر القديم وليش مخلد في صارخ على الماكدونال فال واللي معك ما حد فيهم بس رجال وربت من قياده ما فيها اي مثال نزل معي على البطولة دون خو اللي فيكم راجل يلا بس يطول اكمل المختصر وانت بس ما تترك كلمه لانك مطول امثالي في المختصر كلهم رابر زي يواجهونا بس كلهم مخزون يبي تمشي خطوه ما تمشي قدام اعتبرك رابر لانك زي الاسلام وجودك في البطوله بس انعدام مجاري معي حتى لو خطوتين لو كل ينزل حتى بعدين أنت خار بكل الوجهتين انت فهمني وفهم يا احب اتقدم انا وانت داون تواجه بس انت ضعيف وين اغاني كله ما هتاب الدين مو بركز عليهم مو عارفين خطوه ورا خطوه للامام ماني فوضى وحاله مو نمام احب اتقدم <تصفيق> انا وانت داون تواجه بس انت ضعيف وين انت برا من البدايه انا ذيك فيك مستواك <تصفيق> فشي علي فشي اجيك فيك مجال سرعة تداري عنك انك شتيم كنت تفكر انك تطل أنت مني الحين تسال عني البطوله ذات زين من الخوف باق فيك كتم ما في وفي شعور تخفي كل اغانيك بحالات مستواك اجيبك انا ودوسك انت واللي معاك احب اطلع كل في البطولات ابر الخصم وخلي كذا على فوتات هذا مستوى اللي لذلك ما تشوفه زين من جوله له مستوى كذا الله يعين أكيف تفكر لو اكمل وانا فايز زين هذا معتبر انك تقع ربعتين هو عالق قوة كذا انت فاهم زين اصلا موسيقى ذهب بس انك تنب وين صوتك كذا كذا يذكرني بالناس لانك اعتزلت لذلك هنا ما في اي شبه خلاص خلاص خلصت كذا كذا تباه هنا ماشي طبق على طبقه حالف ان هذا بيته نحرقه كل الاثر فيكم بس قديم ما حد نفع كلكم بس عديم انتهزا من الاخ رحيم هنا باقي شيطان الرجيم يا تفكر في تفكير أليم كلماتي يومات يهين كيك صميم المعقولة انك انت مفاشل في كل غنية اسمع انك شاتل هنا ما في بس تقاتل هنا ملزوم تكون باحترام ما تحترم يتغير اجرام احب اتقدم انا وانت تواجه بس انت ضعيف وين اغاني كلها محاطه بالدين باب الركز عادي مو عارفين خطوه ورا خطوه للامام ماني فاضح أنا مو نمام احب اتقدم انا وانت تواجه بس انت ضعيف وين انت عارف الطف بسهوله ما اكرر الكلام اللي عندي هيك غابه محتوى سكن في الغناء رابر كشفه في كميه غباء بكل بساطه مو معقوله هيك